Varje dag måndag till fredag från 12 till 17 så händer det massa olika aktiviteter. Du kan komma hit, hänga, chilla, prova på, bara ha jätteroligt och kanske få, få nya kompisar. Ha det så bra och välkommen! Hej!